مرحباً بالجميع آه نتكلم اليوم عن أسباب موت أسماك الزينة آه إيه هي الأسباب اللي أنا لو عملتها آه الأسباب دي بتأدي حتماً إلى موت أسماك الزينة آه عندنا أول سبب أول سبب يقتل آه أسماك الزينة آه الروائح يعني أنت الوقت يجب عليك أن أنت تضع آه الحوض حوض أسماك الزينة في مكان مناسب بعيد عن الروائح، طبعا في ناس كتيرة بتاجي اه وتجيب مثلا معطر جوي اه المعطر فبيرشوا طبعا هما مثلا حاطين حوض السمك في طبعا يعني الانتريه اه في مكان اه الضيافه فطبعا بيعملوا ايه؟ بينظفوا المكان اه وبيعملوا اه بيرشوا المعطر الجوي وده طبعا بيؤدي الى سقوط بعض القطرات في حوض السمك ودي بتأدي الى موت اسماك الزينه يبقى عندنا الروائح سواء كانت معطر معطر او سواء كانت روائح اه بتوضع على الجسم اي روائح عامه محظور تماما وضع اي روائح لانها تؤدي الى موت اسماك الزينه اه عندنا ايضا يا جماعه لازم ننتبه كمان الى ان كثره وضع الطعام آه، تؤدي إلى آه، إلى موت أسماك الزينة. طبعاً آه، إحنا عاملين فيديو عن آه، الطعام أو كمية الطعام المناسبة اللي أنت تحطها لأسماك الزينة. آه، يا ريت تخشوا وتسمعوا الفيديو دوت لكم في الوصف. آه، كثرة وضع الطعام مش هي اللي بتؤدي إلى موت أسماك الزينة. انما كثره وضع الطعام بتؤدي ان السمكه بتاكل كفايتها، بتاكل ما يكفيها من الطعام، والطعام الباقي بيحصل ان هو يتخمر ويتحلل وبيؤدي ذلك الى تكوين السموم وبيؤدي الى تلوث المياه. آه كمان من الاشياء اللي بتؤدي الى موت اسماك الزينه آه قله وضع الطعام يعني نلاحظ بعض الناس ما يعني آه وضع الطعام عنده يعني قليل جدا ما بيحطش للسمكه الا اشياء بسيطه عشان كده بقول بقول لكم ان انتم لازم أن تسمعوا الفيديو اللي بيتكلم عن آه كميه الطعام المناسبه آه انا مش هتكلم كتير في الموضوع دوت هسيبكم بعد ما تخلصوا الفيديو دوت وتسمعوني النهايه اه تنزلوا تسمعوا الفيديو ده مهم جدا اه ايضا يا جماعه من الاسباب اللي بتؤدي الى موت اسماك الزينه اه عندنا غسل الحوض بالصابون او باي ماده بمثلا الكرور او بالبرسيل او اي ماده لا ينبغي لك ان تغسل الحوض حوض السمك الا بالماء والملح آه وكمان يفضل آه وضع آه الملح في في حوض السمك لأنه هو بيقضي على الفطريات وكمان بيقضي على البكتيريا آه وكمان بيساعد في انتاج الماده المخاطيه، يعني احنا لما نيجي نمسك السمكه بنلاحظ ان هي ايه عليها ماده لزجه كل ما يكون المادة الذي دي موجودة على السمكة بكثرة فدي بتحميها من الأمراض وبتحميها من التقرحات فإنت تحط على كل خمسة لتر ماء تحط معلقة, إيه؟ معلقة ملح أيضا يا جماعة من الأمور اللي بتأدي إلى موت أسماك الزينة عدم أخذ جزء من الماء وتجديد المياه بعد كل فترة يعني احنا بنقول ان ما ينفعش ان انت تغير الميه كلها مره واحده. فطبعا من اسباب موت اسماك الزينه التغيير المفاجئ للميه، فيجي واحد مثلا عايز يغسل الحوض ويقوم رامي يعني يلقي المياه كلها يلقي المياه بتاع الحوض كلها على الارض وبالتالي يبدا يجيب ميه جديده. مية جديدة خالص طبعا احنا بنقول يجب عليك ان انت تحتفظ بجزء من الماء جزء من الماء اه لان الماء دي بتبقى بتحتوي على عناصر مفيدة جدا للأسماك اه انت بس تاخد جزء من الماء يعني حاول انت تاخد جزء من الماء كل مثلا ايه كل مثلا شهر او كل مثلا 15 يوم ممكن تاخد مثلا ايه تاخد كوبايتين من الحوض كوبايتين ميه وتحط كوبايتين جداد بحيث ان انت تعمل تجديد للمياه بايه باستمرار او تاخد تلت الميه تلت ميه الحوض اه وتضيف ميه جديده تضيف ميه جديده لو انت عايز يعني ايه تغير الميه او تغير اغلبها ما ينفعش ان انت تغير المية كلها بالكلية يعني احتفظ بجزء ولو بسيط من الماء ومن حوض السمك لان المية دي بتحتوي على بكتيريا نافعه مفيدة جدا. عندنا ايضا ان انت ما ينفعش ان انت تغير المية كلها بمية من الحنفية. المية من الصنبور من الحنفية. تجيب مية من الحنفية مباشرة وتحطها على, ايه؟ على حوض السمك طبعا المية دي غلط وتؤدي الى موت اسماك الزينة لان المية بتاع الحنفية ديت اه ممكن تكون بتحتوي على كرور زائد زائد هذا الكرور بيؤدي انتوا لاحظوا حتى لما لو لو انت فتحت الحنفيه مباشره على على حوض السمك وغيرت التغيير المفاجئ للميه دهيت بيحصل ان السمكه نفسها بتموت لان الميه بتحتوي على كميه عاليه جدا من الكلور طيب انت تعمل ايه لو انت عايز تضيف ميه جديده للسمك يبقى ان انت تاخد الميه دهيت و... أو ت... يعني تملا زازة زجاجه تملاها من المياه من ميه الحنفيه آه وتسيبها آه يوم او يومين آه ايه اللي بيحصل بيحصل ان الايه الميه دي بتبقى ميه مركونه آه نسبه الكرور فيها بايه آه بتنخفض وبتايه بترسى في آه قعر الزجاجه فانت يجب عليك ان انت ما تحطش ميه مباشره من الحنفيه عايز تحط مية وتجدد الحوض اه حاول ان انت اه تخلي المية ديت مية مركونة مية اه محطوطة في ازازة بقالها مثلا يوم او بقالها يومين وبعد كده اضيفها لحوض اه السمك اه ديت بعض الاسباب اللي بتؤدي الى موت اسماك الزينه، وايضا لما تجي تشتري سمك جديد ما تجيبش السمك الجديد ده وتحطه على طول مباشره في الحوض لان ربما يكون السمك الجديد دوت ربما يكون مصاب بمرض او ببكتيريا فتؤدي الى انتشار العدوى. فانت ممكن تحطه مثلا في كل يعني مثلا إيه حوض تاني او كلوره مثلا معينة آه بحيث ان انت إيه تتأكد ان السمك ده سمك كويس وسمك ما فيش فيه اي امراض وما فيش فيه اي فطريات ولا اي تقرحات آه وبعد كده ممكن تنقله ايه تنقله في حوض آه السمك آه لازم نخلي بالنا آه عشان السمك دوت ايه يفضل معانا مدة كبيرة اه وما يعياشي ولا يحصل له اي امراض ولا اي مشاكل اه واتمنى انتم تكونوا استفدتم معايا والسلام عليكم ورحمة الله